તમે વિડીયો જોવો છો એની સાથે સાથે તમારને એક મોડ્યુલ આપવામાં આવશે એના આધારે તમારે આખી બે મહિના સુધી એ નોંધપોથી કયો માર્ગદર્શિકા કયો તો એમાં એ મોડ્યુલમાં બધું આપણે એમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે મેલ એકાણું પેજ આ મોડ્યુલમાં છે એને નોંધપોથી જ કહેવાય અને આ મોડ્યુલ એ આઈઆઈટી નું પણ સાહિત્ય બીજા અન્ય નું પણ છે એમ કરીને સંકલન કરી અને ટોટલ એકાણું પેજ સાથેનું આ મોડ્યુલ કહેવો કે માર્ગદર્શિકા કહ્યું અને સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સી પ્રોગ્રામ જે છે એ આ વખતની ઇન્ટર્નશીપની થીમ છે એટલે એના આધારે આપણે બે મહિના સુધી ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમ કરવાનો થાય છે પેલા પેજમાં લોકો જોઈ શકો છો આપણી વડી કચેરી જે છે જીસીઆરટી છે આપણે જોડાયેલા છીએ આઈઆઈટી ગાંધીનગર સાથે આ પછીનો સિમ્બોલ છે આપણા અને જે કાંઈ સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ જે પ્રોગ્રામ છે એનું કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરથી એ તમને મોનિટરિંગ એના દ્વારા થવાનું છે તો આ એનું ટાઇટલ પેજ છે ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમ ઇન્ટર્નશીપના બીજા પર્યાય શબ્દો છે શાળા અભિમુખતા નોંધપોથી માર્ગદર્શિકા અને સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ બરાબર તો આ રીતે આપણે એનું ટાઇટલ પેજ બનાવેલું છે અને થીમ ઓફ ઇન્ટર્નશીપ તો આ વખતની છે સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સી આખો કાર્યક્રમ શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા થઈ રહ્યો છે એમાં આઈઆઈટી જીસીઆરટી અને કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરના માધ્યમથી આપણે તમામ જે બી કોલેજો છે ખાસ કરીને રાજ્યના તમામ ડાયટ રાજ્યની તમામ સરકારી બી કોલેજ રાજ્યની તમામ ગ્રાન્ટેડ બી કોલેજના તાલીમાર્થીઓ જોડાશે ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ છે બીએડ સેમેસ્ટર 3 માટે ઓનલાઈન તમે સ્કૂલની જે પસંદગી છે એ કરી છે કઈ સ્કૂલ તો કે સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ સ્ટાન્ડર્ડ કયું છે તો કે ધોરણ છ થી આઠ અને પીરિયડ છે આપણે વીસ આઠ બે થી વીસ દસ બે તમને જે સ્કૂલ ફાળવવામાં આવી છે શરૂઆતમાં ફર્સ્ટ ફેજ હતી સો દિવસ માટેની પછી એમાં અપડેટ થયું સુધારો થયો એટલે હવે કહી શકાય કે ઓલ રાજ્યમાં સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ શાળાઓમાં ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું છે આ કાર્યક્રમ દ્વારા શાળાઓમાં જઈ સઘન શિક્ષણ કાર્ય સ્વાભ્યાસી પ્રવૃત્તિઓ વહીવટી કુશળતા તેમજ शाला कौशल प्रसिद्धि पंक्ति ने चरित्त कर अभ्यर्थना शिक्षण गुणवत्ता युक्त अभिवृत्ति शिक्षकों की भूमिका चावी रूप है आई आई टी કાર્યક્ષમતા કૌશલ્ય વિકાસ તેમજ વ્યવસાયિક સજ્જતા નો વિકાસ થવો ખૂબ જરૂરી છે શાળાઓમાં રચનાત્મક પ્રયાસોના કારણે રાજ્યની શાળાઓને ઉત્તરોતરો કાર્યદ શિક્ષકો મળતા થયા છે ગુજરાત સરકારે પણ શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટનો પ્રશ્ન ન રહે અને બહુ શ્રેણીય શાળાઓની સંખ્યા ઘટે તે માટે નવી શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓને માન્યતા અપાવવામાં ઉદારતા રાખવી છે જેના પરિણામે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓની સ્થિતિ અત્યારે સંતોષકારક રહી છે શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવતર અભિગમો અને પ્રયોગોના અમલીકરણમાં જીસીઆરટી આઈઆઈટી એ રાષ્ટ્રીય સ્તરે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે રાજ્યની શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ઇન્ટર્નશીપનું અમલીકરણ આવી જ એક સિદ્ધિ છે ઇન્ટર્નશીપ દ્વારા સૈદ્ધાંતિક રીતે મેળવેલા શિક્ષક પ્રશિક્ષણને વાસ્તવિકતાની ધરા પર ચકાસી વધારે સઘન બનાવવામાં આવે છે તબીબી ઇજનેરી ટેકનિકલ વગેરે જેવા ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રત્યક્ષ અનુભવો પૂરા પાડવા માટે ઇન્ટર્નશીપની જોગવાઈ છે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રશિક્ષક થઈ રહેલા ભાવિ શિક્ષકોને પણ પોતાની કારકિર્દી કરે તેવી ભાવના સાથે રાજ્યની તમામ બહેનોને કે આપ શાળાના વાસ્તવિક અનુભવો થી સમૃદ્ધ બનો અનુભવી આચાર્યશ્રી સુપરવાઈઝરશ્રી શિક્ષકો સંચાલકો સરકારી અધિકારીશ્રીઓ તથા શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળશે વિદ્યાર્થીઓ સાથે શાલીનતા પૂર્ણ સંસ્કારિતા સભર આંતરવ્યવહાર તમારું ઉજ્જવળ ભાવી ઘડવામાં આશીર્વાદરૂપ બનશે સંસ્થા કોલેજ પરિવાર આપને ખૂબ શુભેચ્છા શુભકામનાઓ પાઠવે છે સોંપાયેલા બધા સંપન કરી હાજર એકવીસ બાવીસ અહીંયા તમારું નામ રોલ નંબર એનરોલમેન્ટ નંબર વધતી એક અને બે ઇન્ટર્નશીપની તારીખ ઇન્ટર્નશીપ શાળાનું નામ અને અહીંયા બંને નામ લખી અને એનો સંપર્ક નંબર લખવાનો છે આચાર્યશ્રીનું નામ અને કાઉન્સેલરશ્રીનું નામ બી એડ સેમેસ્ટર થ્રી યર એકવીસ બાવીસ મેઇન ક્રાઇટેરિયા ઓફ ઇન્ટર્નશીપ મેઇન જે ક્રાઇટેરિયા છે એ છૂટા છે શાળા પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો અને શાળા દ્વારા સોંપાયેલ તમામ કાર્ય પૂર્ણ કરવા ગ્રંથ સમીક્ષા ક્રિયાત્મક સંશોધન વ્યક્તિ અભ્યાસ શાળા વહીવટ અને સંચાલન પર અહેવાલ અને ચિંતનાત્મક ડાયરી આ મેન ક્રાઇટે છે આપડા ઇનશીના અહીંયા ઇન્ટશીપ જે છે એનું વર્ષ આપણે ડેટ વાઇઝ આયોજન આપેલું છે પેલો ક્રમ છે પછી સમયગાળો નવ થી અઢાર એટલે હજી અઢાર છે નવ તારીખથી આપણું કામ શરૂ થઈ ગયું છે અધ્યાપન કાર્ય અવલોકન કાર્ય મૂલ્યાંકન કાર્ય વહીવટ કાર્ય સ્વાભ્યાસી પ્રવૃત્તિઓ અન્ય પ્રવૃત્તિઓ અહેવાલ સ્વરૂપે અલગથી તૈયાર કરવાના કાર્યો તો નવ થી અઢાર સુધી શું કરવાનું છે અહીંયા બતાવેલું છે ઇન્ટર્નશીપ માર્ગદર્શન પૂર્વ આયોજન હવે વીસ તારીખથી એકત્રીસ આઠ સુધી એટલે આ મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી વન પ્લસ વન લેવાનું છે અવલોકન કાર્ય ટુ પ્લસ ટુ છે બરાબર અગાઉ લેવામાં આવેલ પરીક્ષાની ઉત્તર વયવનું અવલોકન અને સમીક્ષાત્મક નોંધીમાં આપણે છેલ્લું કોલમ જોઈએ કે અહેવાલ સ્વરૂપે અલગથી તૈયાર કરવાના કાર્યો તો કે ક્રિયાત્મક સંશોધન વ્યક્તિ અભ્યાસ ચિંતનાત્મક ડાયરી ગ્રંથ સમીક્ષા શાળા વહીવટ અને સંચાલન પર અહેવાલ લેખક એ 31 આઠ સુધીમાં તમારે એની શરૂઆત કરી દેવાની છે નેક્સ્ટ મંથ આવે છે એક થી બાર નવ તો એમાં પણ 1 પ્લસ વન તાસ ટુ અવલોકન જરૂરી બધું અહીંયા પાછું રિપીટ છે કારણ કે આ પ્રક્રિયા ક્રિયાત્મક સંશોધન વ્યક્તિ અભ્યાસ ચિંતનાત્મક ડાયરી ગ્રંથ સમીક્ષા આ બધી બે મહિના સુધીની પ્રક્રિયા છે તો તમે જોઈ શકો છો તેર નવથી અઢાર નવ સુધીનું પણ આયોજન મૂકેલું છે વીસ થી ત્રીસ નવ સુધીનું આયોજન એક થી 10 દસ સુધીનું આયોજન અગિયાર થી 20 દસ સુધીનું તમામ આયોજન આપવામાં આવેલું છે શાળા પરિવારની સભા યોજી બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા આભાર દર્શન કાર્યક્રમ તથા સમાપન કાર્યક્રમ અથવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ગોઠવવું ઇન્ટર્નશીપ કાર્ય અંગેનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવું જે આ પીડીએફમાં પણ આપેલું છે સમગ્ર કાર્યનો અહેવાલ સોફ્ટ કોપીમાં તૈયાર કરવો અને તેની ડીવીડી સંસ્થામાં જમા કરાવવી ડીવીડીની જરૂર નથી આપણે તમારે પેન લઈ અને જમા કરાવી દેવાની સોફ્ટ કોપી અહીંયા નંબર એક છે ઇન્ટર્નશીપની સંકલ્પના બરાબર તો એ તમારે વાંચી જવાનું છે કે ઇન્ટર્નશીપનો મેન હાર્દ શું છે શું કહેવા માગે છે તો મથકેતર શિક્ષણ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ બરાબર મથકથી દૂર શિક્ષણના જે અનુભવો મળે છે એને આપણે ઇન્ટર્નશીપ કહીએ એની સંકલ્પના આપેલી છે પછી ઇન્ટર્નશીપના ઉદ્દેશ્યો તો શાળામાં સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાનનો વાસ્તવિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરે શાળાના પર્યાવરણના શૈક્ષણિક માળખા પરિચિત થાય શિક્ષક તરીકે શાળામાં વહીવટી કાર્યો કરવાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવે પ્રાથમિક શિક્ષણના બધા જ ધોરણોના બધા જ વિષયનું શિક્ષણ કાર્ય મુક્ત રીતે કરવાનું કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરે પાંચ કૌશલ્યો જેમાં અભ્યાસક્રમ આધારિત કેળવવાનો અનુભવ મેળવે પ્રાર્થના સંમેલન સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓના સંચાલન વગેરે દ્વારા પ્રતિબદ્ધતા કેળવે ચુસ્ત આયોજન વગર વિવિધ શ્રેણીમાં રોજના ચારથી પાંચ તાસ ભણાવવાની ક્ષમિક ભણાવવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે શાળામાં કરવાની સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓના આયોજનને સંચાલન કરવાનો અનુભવ કે મેળવે પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે શાળાની કાર્યપદ્ધતિ જાણે વર્ગખંડની સમસ્યાઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવે કોઈ એક વર્ગના વર્ગ શિક્ષક તરીકે પોતાની ભૂમિકાને ઓળખે વર્ગખંડની સમસ્યાઓને વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉકેલવા ક્રિયાત્મક સંશોધન કરવાનો અનુભવ મેળવે વાલી તથા સમાજના વ્યવહાર સંબંધી કૌશલ્યના વિકાસ માટે વી સી એમટીએ કામગીરીથી પરિચિત થાય સમાજ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથેના વ્યવહાર સંબંધી કૌશલ્યના વિકાસ માટે સરકારી યોજનાઓથી પરિચિત થાય શાળાના પર્યાવરણનો એક ભાગ બનીને તેને બરાબર સમજે અને શિક્ષક તરીકે શિક્ષક તરીકેના વ્યવસાય પ્રત્યે હકારાત્મક વલણ કેળવે આપણે જાણીએ છીએ કે શિક્ષકનું કાર્ય ફક્ત અધ્યાપનનું નથી પરંતુ કેટલીક મનોવૈજ્ઞાનિક તરકીબો પ્રવિધિઓ પદ્ધતિઓ યોગ્ય સમજ અને તેનું અધ્યાપનમાં અમલીકરણ કરી તેઓ અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાને વધારે રસપ્રદ બનાવે છે આજે વાલીઓ પણ પોતાના બાળકોના વિકાસમાં શિક્ષકના પ્રદાનની ઊંચી અપેક્ષા રાખે છે ત્યારે દરેક શિક્ષકમાં વ્યાવસાયિક સુસજ્જતા અનિવાર્ય બની રહે છે ઇન્ટર્નશીપ દરમિયાન દરેક પ્રશિક્ષણથી જે તે શાળામાં પૂરા સમયના શિક્ષક તરીકે આજે રહીને શિક્ષકે કરવાના બધા જ કાર્યોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવીને વ્યાવસાયિક સજ્જતા પ્રાપ્ત કરે તો બી એડમાં આ રીતે બે વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન જે છે એની જરૂરિયાત આપણે પૂરી કરવાની છે શાળાની અને બાળકોની આપણે બે વર્ષના ગાળા દરમિયાન એક શિક્ષક તરીકે ના ટોટલી જે અનુભવો છે એ પ્રાપ્ત કરવાના છે પ્ર શિક્ષણથી વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન શિક્ષક સમાજ વાલી વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચેના વ્યવહારો વિશે શીખે છે અને શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન ઊભા થતા પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલની ચર્ચા દ્વારા વાકેફ થાય છે તો આ રીતે ઈન્ટર્નશીપની જે છે જરૂરિયાત એ આપેલી છે त्यार इनशीप फायदा पक्षीपायदे शैक्षणिक प्रक्रिया ने वैविध्य सी सकते प्रशिक्षण व्यावसायिक क्षमता कार्य कौशल प्रतिबद्धता केज्ञानिक ज्ञान ना व्यवहार में उपयोग करविध प्रवृत्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर सकते સઘન શિક્ષણ કાર્યોનો અનુભવ મળવાને લીધે શિક્ષક તરીકે શૈક્ષણિક અને વહીવટી પરિસ્થિતિ થતી ભૂલો કઈ રીતે સુધારવી તેનો અનુભવ મેળવશે વાલી અને સમાજ સાથે લોક ભાગીદારી ધરાવ વધારવાની અગત્યની ભૂમિકા ભજવતો થશે અને છેલ્લે વર્ગનમાં ઉભી થતી સમસ્યા ઉકેલ માટે ક્રિયાત્મક સંશોધન તેને સતત માર્ગદર્શન આપી શકશે પ્રાથમિક શિક્ષણની વાસ્તવિકતાની જાણકારી પ્રાપ્ત થતા પ્રશિક્ષણાર્થીને તેનું પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન આપી શકશે શાળાકીય સ્તરે વિવિધ સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓની જાણકારી પ્રાપ્ત કરશે वाली समाज क्षेत्रीय अंतर क्रिया शिक्षण क्षेत्र पोचाओं अर्थी नोन के तक आप सकते सक्षम प्रतिबद्ध शिक्षक तैयार स्वमूल्यांकन द्वारा सतत सुधारों हाथ धरी सकते उत्तम आयोजन संचालन द्वारा प्रसिद्धि અને શાળાને શું લાભ થશે જીવંતતા લાવી શકશે પ્રતિભાશાળી પ્ર શિક્ષણથી જ્ઞાનનો લાભ લઈ શાળાના વધુ ગુણવત્તાવાળી બનાવી શકશે વાલી અને સમાજ સાથેની સામેલગીરી વધારી સહયોગ મેળવી શકશે નામાંકન સ્થાયીકરણની સાથે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારી શકશે પ્રશોત્સવ જેવા કાર્યક્રમમાં પ્રશિક્ષાર્થીઓનો સહયોગ મેળવી શકશે વાલી અને સમાજ પક્ષે પણ ઘણી બધી જે છે પ્રાયોરિટી જેને કહેવાય મહત્ત્વ અને લાભ પણ વાલી અને સમાજ પક્ષે થઈ શકશે તે પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ સિવાય તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત અને બીઆરસી પક્ષે પણ કશું ને કશું એમને મેળવવાનું થશે અને પ્રશાસન પક્ષે પ્રશિક્ષણાર્થી માટે ઇન્ટર્નશીપ શાળાની પસંદગી કરી શકશે ઇન્ટર્નશીપ માટે પસંદ કરેલ શાળાને ભૌતિક સુવિધા આપી શકશે શિક્ષકોની ઘટવાળી શાળામાં ઇન્ટર્નશીપ ગોઠવી શકાશે આ રીતે ટોટલ ઘણા ક્રાઇટેરિયા સાથે ઇન્ટર્નશીપમાં જુદા જુદા તબક્કે જુદી જુદી સંસ્થાઓને લાભ કરતા છે હવે ઈન્ટર્નશીપના અમલીકરણ માટેની પૂર્વ તૈયારી જે આયોજનમાં અગાઉ મેં તમને કોઠો બતાવ્યો એમાં આપેલું છે પૂર્વ તૈયારીમાં જે જે વસ્તુઓ છે अँ थोड़क बाइफर्गेशन कर मुद्दा वाइज मुकलू है ये ते वाँची लसो इंटर्नशीप कार्यक्रम मार्गदर्शिका जो अगाऊ संकल्पना बोयलो एज आप मार्गदर्शिका है ये आई आई टी द्वारा बहार पड़वा है जैसे अँ मुकमी इंटर्नशीपनो अर्थ जो अगर कीधुत एट प्रत्येक शिक्षण कार्य इंटर्नशीप एट स्थानबद्ध शिक्षण कार्य તૈયાર થતા શિક્ષકને વધુ સઘન સઘન શાળાકીય અનુભવો પૂરા પાડવાનો કાર્યક્રમ અને તાલીમાર્થી પોતાની મુખ્ય વ્યવસાયિક ફરજ સંતોષકારક બજાવી શકે તે માટેની આવશ્યક ક્ષમતાઓ કૌશલ્યો અને આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવા માટેની વાસ્તવિક પર્યાવરણમાં પૂરતા પ્રમાણમાં નક્કર કાર્ય અનુભવ આપવાની જોગવાઈને ઇન્ટર્નશીપ કહે છે હેતુઓ પણ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તે જ પ્રમાણે અહીંયા આપેલા છે વહીવટી કાર્યની સમજ તાલીમાર્થીઓના કાર્યક્ષેત્રો તો આ રીતે આખું ટોટલ બધું સાહિત્ય અહિયાં તમને આપવામાં આવેલું છે એ જતા પહેલા પૂર્વે તમારે કમ્પ્લીટ બધું લીટીએ વાંચી લેવાની છે હું અહીંયા ઉલ્લેખ નથી કરતો જ્યાં જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં મેન મેન છે એનો ઉલ્લેખ કરતો જઈશ હેતુઓ પણ આવી ગયા છે ફરી વખત અહિયાં પણ આપવામાં આવ્યા છે ઇન્ટર્નશીપના અહિયાં આપણે જોઈ લઈએ અગાઉ અહીંયા માળખું આપવામાં આવેલું છે આઈઆઈટી દ્વારા આ જે કોઠો પ્રવૃત્તિના પ્રકાર આપેલા છે પાઠ કેટલા છે પદ્ધતિ એકના ચાર પદ્ધતિ બે ચાર એટલે ટોટલ આઠ પાઠ એસી ગુણ પછી શાળા પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો અને શાળા દ્વારા સોંપાયેલ તમામ કાર્ય પૂર્ણ કરવા એના વીસ ગુણ ગ્રંથ સમીક્ષાના વીસ ગુણ ક્રિયાત્મક સંશોધન પર અહેવાલ અને માળખું બસો જે કોઠો નીચે પણ આપવામાં આવેલો છે દૈનિક કાર્ય જે છે એની નોંધ અહિયાં કરવાની છે તારીખ લખવાનું છે ધોરણ વર્ગ વિષય પછી અહીંયા મુદ્દા અત્યારે તમે જે તે શાળામાં જશો તો શા શાળાના શિક્ષકો પાસે લોકબુક હશે દૈનિક લોકબુક તો એ લોટબુકનો નમૂનો પણ જોઈ લેવું એ આ પ્રકારે હશે ઉપયોગમાં લીધેલ શૈક્ષણિક સાધનો સંદર્ભ ટી જે વાપર્યું હોય તે અહીંયા તમારે નોટ કરવાની છે એ જ રીતે અહીંયા એક જ નમૂનો આપેલો છે મિત્રો અહીંયા તારીખ આવશે તમારે આની જેરોક્સ કરવાની રહેશે એ નોટ નોટ કરી લેજો અઢારમા પેજની ત્રીસ દિવસ માટે મૂકવાની અહીં અમે નોટ મારેલી છે આમાં પેજ નથી મૂકેલા આપણે એટલે તમારે ટોટલ અઢારમાં પેજની ત્રીસ નકલ કાઢી લેવાની આગળ પાછળ એટલે ટોટલ સાહીઠ દિવસ થઈ જાય ત્યારબાદ છૂટા પાઠની તો કુલ આપણે આઠ પાઠ લેવાના છે મિત્રો ચાર મેથડ વન અને ચાર મેથડ ટુના તો અહીંયા તારીખ ધોરણ વિષય વિષયા અને માર્ગદર્શકની સહી લેવાની છે મેન્ટર એટલે કાઉન્સેલરની સહી લઈ છે હવે અહીંથી છૂટા પાઠ ટોટલ પાઠ નંબર એક અહીંયા તમને ટોટલ પ્રિન્ટ કરીને પણ આમાં વિશેષ તમે અત્યાર સુધી હેતુ લખતા પણ આપણે વિશેષમાં તમે જે વિષય ધોરણ અને વિષયાંક પસંદ કરો છો એ કયા અધ્યયન નિષ્પત્તિની છે એ અહીંયા લખવાનું છે મિત્રો ખાસ અને કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ તરફથી એક પાઠના ટોટલ બે પેજ છે અહીંયા કામ અહિયાં પૂરું થાય છે વીસ અને એકવીસ પેજ જે છે એ પાઠ આવી છે હવે ટોટલ આપણે પાઠ બે એજ રીતે પાર્ટ ત્રણ चार, पाँच, साथ, आट, आट नी चार्थ यहां अहरे आ नोध पोथी मैं बराबर आठ पाठ त्या पूरा थे हम अवलोकन अवलोकन पत्रक एक पेजमा चे, છત્રીસ માં પેજ ઉપર એની તમારે ઝેરોક્ષ કરવાની છે બરાબર અવલોકન કરવાના છે તો અહીંયા પત્રક આપેલું છે નિરીક્ષણ કરેલા પાઠોની બરાબર તો અહીંયા દસ પાઠ આપેલા છે તો દસ પાઠનું અવલોકન આમ તો લગભગ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે વીસ પાઠનું અવલોકન છે તો ઘટે તો તમારે ઝેરોક્ષ કરી લેવાની છે અવલોકનની પણ ઝેરોક્ષ કરી અને અલગથી તમારે સબમિટ કરવાનું છે અત્યારે નમૂના પૂરતું એક જ આપ્યું છે સંકલ્પના છે એ આપવામાં આવેલી છે અવલોકન તારીખ શાળાનું નામ અને સુપ્રત કર્યા તારીખ અને માર્ગદર્શક ની બરાબર પછી ચિંતનાત્મક ડાયરી કુલ કેટલી ભરવાની છે તો એમાં નમૂનો આપેલો છે બરાબર એ બધી વિગત પૂરી અધ્યાપન પહેલાના અનુભવો વિશે અધ્યાપન દરમિયાન અનુભવો અધ્યાપન પછીના અનુભવો બરાબર તમે એક પાઠ એ પછી અહીંયા અધ્યાપકની સહી યા કાઉન્સેલરની સહી અને અહીંયા તમારી સહી એવી રીતે કુલ આપણે આઠ મૂકેલી છે ટોટલ તમે જે આઠ ડાયરી બનાવવાની થાય એટલે આઠ નમૂના મૂકેલા છે એક આ બે આ ત્રણ આ પાંચ છ સાત અને 8 ટોટલ છે ડાયરી માટેના ત્યારબાદ પ્રાર્થના કાર્યક્રમ સભ્યાસીક પ્રવૃત્તિ સંકલિત સારણી ક્રમ કાર્યક્રમના મુદ્દા તમારો હિસ્સો અહીં લખું છે પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અને સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિમાં તમારું જ્યાં પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છેલ્લા કોલમમાં તમારો હિસ્સો કરીને તમારે એડ કરવાનું છે ફોટોગ્રાફ લગાડી દેવાના છે ફોર્ટી પછી અહિયાં તમારે સંક્ષિપ્ત અહેવાલ એના ટોટલ બે પેજ ઓગણપચાસ અને પચાસ બરાબર તો આ બે પેજ જે છે એ આખો જે સંક્ષિપ્ત અહેવાલ મેન મેન પોઈન્ટની અંદર આગળ મિત્રો અવાજ સંભળાય છે ભલા સાંભળો છો ને 51, संकलित सारणी क्रम तारीख प्रवृति नु नाम लख लेना संख्या धोरण प्रवृति मिस्सो तो प्रवृति करवृति न संचालक बराबर એ રીતે કરવાનું છે બીજા જે સપોર્ટમાં હોય તો એને એ રીતે ગ્રંથ સમીક્ષા તો તાલીમાથી માત્ર પુસ્તકના બાહ્ય સ્વરૂપ નહીં પરંતુ પુસ્તકમાં રહેલા આંતરિક બાબતો તેના સાહિત્ય સ્વરૂપ અને તે પુસ્તકનું હાર્દ સમજે તે હેતુથી ગ્રંથ સમીક્ષા કાર્ય કરવાનું હોય છે નીચેના મુદ્દા આધારે ગ્રંથ સમીક્ષા કરી શકાશે પુસ્તકના બાહ્ય લક્ષણો પુસ્તકનું નામ લેખકનું નામ પ્રકાશન આવૃત્તિ પુસ્તકની બાંધણી મુદ્રણ અને છાપકામ અને છેલ્લો મુખ પૃષ્ઠ આના પુસ્તકના બાહ્ય લક્ષણો પુસ્તકના બાહ્ય લક્ષણો ની અંદર પણ બીજા આપેલા છે अक्षरो नु कद प्रकरण रचना प्रकरण रचना ग्रंथ नजूआत ग्रंथ विशिष्ट ग्रंथ मरिया प्राप्ति स्थान समीक्षकों अभिप्राय पुस्तक समीक्षा दरमियान ध्यान में राखवा पुस्तक में पहला मुख पृष्ठ पृष्ठ सुधी निरीक्षण करो पुस्तक ने ध्यानपूर्वक वाँचो पुस्तक मारी मा लगती बाबत के खुटती बाबत साथ लगता जाओ પુસ્તકમાં આંતરિક કે બાહ્ય રીતે ફેરફારને કોઈ અવકાશ હોય તો આપનો મત દર્શાવો પુસ્તકનું હાર્દ શું છે તે સ્પષ્ટ દર્શાવવું અથવા સ્પષ્ટતા કરવી અથવા સ્પષ્ટ રીતે સમજો જે સમુદાયની અપેક્ષા રાખી પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે તે સમુદાયની અપેક્ષા પૂર્ણ થાય છે કે કેમ તે જુઓ અને છેલ્લું પુસ્તકનું તટસ્થતાપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરો ગ્રંથ સમીક્ષાની નોંધ પુસ્તકનું નામ લેખકનું નામ સુપ્રત કરી અગાઉ જે આવી ગયું છે હવે તમારે અહીંયા નોટ કરવાનું છે એનો અહીંયા નમૂનો આપેલો છે પેજ નંબર ફિફ્ટી ઉપર બરાબર એ નમૂનામાં તમારે કરવાનું ઘટે તો તેની પેજ નંબર ફિફ્ટી થ્રીની ઝેરોક્ષ કરવાની રહેશે उस्तक पुस्तक न आंतरिक लक्षणों सम्र पुस्तक नीरीक्षण करो पुस्तक ने ध्यानपूर्वको पुस्तको पुस्तक के बाह्य रीते मूल्यांकन करो लेखक न परिचय प्रकरण रचना विषय वस्तुकीय समीक्षा विषय वस्तु, वस्तु रजूआत ग्रंथ उपयोगिता मरियादा सारांश उपसहार ने, ने समीक्षक नभिप्राय અહિયા આખું એ પૂરું થાય છે આવી રોજ બરોજ ની સમસ્યા ઉકેલવા માટે ક્રિયાત્મક સંશોધન હાથ ધરવામાં આવે છે સામાન્ય રીતે એવો ખ્યાલ પ્રવર્તે છે કે સંશોધનો કરવાનું કામ નિષ્ણાતોનું છે ના ભાઈ ના એવું નથી અમારા તાલીમાર્થીઓ પણ આ સંશોધન કરશે સામાન્ય શિક્ષકનું ગજુ નહીં શિક્ષણમાં કબાટો શોભાવે તેવા સંશોધનોની જરૂર નથી પરંતુ શાળા સંચાલન અને વર્ગ શિક્ષણ સુધારે તેવા સંશોધનની જરૂર છે આ વ્યાખ્યા આપવા છે સોપાનો છે સોપાન પહેલું સમસ્યાની પસંદગી સમસ્યાનું ક્ષેત્ર એમાં પેટા મુદ્દાઓ પણ આપેલા છે ત્રીજું સોપાન સમસ્યાના સંભવિત કારણો પણ પ્રયોગ કાર્યની રૂપરેખા અને અમલીકરણ છ પ્રયોગ કાર્યનું મૂલ્યાંકન અને સાતમું તારણ પરિણામ અને અનુકાર્ય બરાબર આ મુદ્દાઓ આપણે આઈઆઈટી દ્વારા પ્રાપ્ત થયા છે पी क्रियात्मक संशोधन कार्य आचार्य कार्य चर्चा करो क्रियात्मक संशोधन साथ संबंधित व्यक्ति मंजूरी मेरी संशोधन योजना तैयार करो आ रीते आख सूचनाओं बराबर वाची अर्थघटन कर અને તમારે આચાર્ય અને કાઉન્સેલર સાથે પરામર્શ કરવાનો રહેશે ક્રિયાત્મક સંશોધનની નોંધ કરવાની છે સમસ્યાની વિગત શીર્ષક સમસ્યાનું ક્ષેત્ર સંશોધનનો સમયગાળો અહેવાલ સુપ્રત કર્યાની તારીખ માર્ગદર્શકનું નામ અને માર્ગદર્શકની સહી આ થઈ પેજ ક્રિયાત્મક સંશોધન બીજી એક પાસે મટીરિયલ હતું એમના પણ લેવામાં આવ્યું છે જે અલગથી સોપાનો દર્શાવેલા છે પ્રસ્તાવના સમસ્યા સમસ્યા ક્ષેત્ર પાયાની જરૂરી માહિતી સમસ્યાના સંભવિત કારણો ઉત્કલ્પના પ્રાયોગિકારી રૂપરેખાને અમલીકરણ તારણ પરિણામ અને અનુકાર્ય ઉપસહાર અને પરિશિષ્ટ પરિશિષ્ટ એટલે અભિપ્રાય વલિકાની તમે જે બનાવ્યું હોય ટૂલ્સ જેને કહેવાય એ એ બધું પરિશિષ્ટ માણો કોઈને અભિપ્રાય માગવો તો કોઈ અભિપ્રાયવલિની રચના કરી હોય अथवा कोई टेस्ट कहें कसोटी रचना करी हो तो ये बधुरा परिशिष्ट में मुकवा अखू सूचना क्रियात्मक संशोधन अलग थी सबमिट कर आम मरिकल बाबत उमेर में आई है एट्ले कोई ने दस पेज थाय कोई ने वीस पेज थाय कोई ने पचास पेज पर क्रियात्मक संशोधन थाय गभरा नहीं શૈક્ષણિક સંશોધન સંકલ્પના શૈક્ષણિક સંશોધન એટલે શું એની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે શૈક્ષણિક સંશોધનના પ્રકાર બે પ્રકાર છે મૂળગત અથવા પાયોનું સંશોધન અને વ્યવહારિક સંશોધન એની એની પણ અહીંયા સંકલ્પના બંને સંશોધનની આપવામાં આવી છે ક્રિયાત્મક સંશોધન એનો અર્થ જે વ્યાખ્યા કરી છે ડોક્ટર ગુણવંત શાહે ક્રિયાત્મક સંશોધનને શિક્ષણ ક્ષેત્રની નાની સિંચાઈ યોજના તરીકે ઓળખાવે છે સ્ટીફન એમ કોમક સંશોધન સમસ્યાના વૈજ્ઞાનિક રીતે અભ્યાસની પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા શિક્ષક તેના વર્ વર્તમાન વ્યવહારની સુધારણા કરવાનો નિર્ણય કરે છે અલગ અલગ કેળવણીકારોએ વ્યાખ્યા કરી છે ક્રિયાત્મક સંશોધનની ક્રિયાત્મક સંશોધન હાથ ધરી શકાય તે સંબંધિત સમસ્યાઓ સંચાલન સંબંધિત સમસ્યાઓ વરખંડ સંબંધિત સમસ્યાત્મક સમસ્યાની પસંદગી સમસ્યા ક્ષેત્ર સમસ્યાના સંભવિત કારણો પાયાની જરૂરી માહિતીનું એકત્રીકરણ ઉત્કલ્પનાઓ પ્રયોગ કાર્યની રૂપરેખા પૃથ્ક અને અર્થઘટન ધારણ અને अनु कार्यू अहवा लिटरेचर विशेष त्यारित्रो व्यक्ति अभ्यास के स्टडी व्यक्ति अभ्यास गुणात्मक विवेचन रूप है जेमा कोई व्यक्ति परिस्थिति अथवा संस्था खूबज सावधानी पूर्वाकन कर परिस्थिति एकम तरीके एक व्यक्ति एक कुटुंब एक जूथ कोई सामजिक संस्था के समाज हो व्याख्या स्पष्ट थे कि कोई चौक्स बाबत में खास असाधारणता धरावती हो व्यक्ति के संस्थाओं व्यक्ति अभ्यास थी सके जम के बोर्ड में वर्षो वर्ष सौ टका परिणाम लाती शाला नंबर बे अभ्यास में साव पछात बाड़क नंबर त्र वर्ग में सून मून रहत बा नंबर चार सामज में अत्यंत प्रभावशाड़ी व्यक्ति आ रीते ते उदाहेला है यी तेरे व्यक्ति अभ्यास करने व्यक्ति के संस्था ना साक्षण व्यक्ति के संस्था मुलाकात मनोवैज्ञानिक संस्था विद्यार्थी तपास व्यक्ति मनोचिकित्सक रिपोर्ट संस्था भौतिक सुविधाओ स्टाफ आचार्य वगैरे व्यक्तिना शोक संस्थाओं प्रवृत्ति व्यक्ति नाजिकता आलेख संस्था द्वारा क्रमांकन सोपा एक अभ्यास व्यक्ति पसंदगी नंबर बे करण नंबर विषयताओ कस्टडी मे अपेलीजो लाभ सिक्स फोर पर व्यक्ति अभ्यास मर्यादा व्यक्ति अभ्यास में समय खर्च बढ़े व्यक्ति अभ्यास में घटना ऐतिहासिक के वर्तमान पैकी क्या परिबड़ों असर करे नक्की कर संशोधक ने अनुकूल समस्या की पसंदगी वलन वे जवाशोधन अभ्यास ओछा थता होकरण मुश्किल बने व्यक्तिगत रेकॉड में रहेगी खामी संशोधन मुश्किल रूप बने अभ्यास में हेतुलक्षिता तटस्थता न हो तो अभ्यास नड़करूप बने उदाहरण आपन को व्यक्ति अभ्यास करो व्यक्ति संस्था समाज धर्म घटना को हनुमान चाणक्य अर्जुन विवेकानंद गांधीजी अब्दुल कलाम नरेंद्र मोदी मोनालिशा अमिताभ बिलकेट्स विश्वना आनंद संस्था तो नालंदा ईसरो पी आर एल तक्षशीला हटीरा IIM, टिफिन, सेवा, समाज छारा, रबारी, गोधरा गुद्रा, कांड सेतु टाइटेनिक घासचारा कौफांड अठार सौ सत्तावन विप्लव बॉफर्स ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी वर्ल्ड कप चकदे इंडियादार आंदोलन संप्रदाय બી એ પીએસમા વૈષ્ણવ આટલા ઉદાહરણ આપ્યા જેમાંથી સ્ટડીમાં રાખવાની બાબતો સંશોધકે સંશોધન પૂર્વક રહીત અને અનાત્મલક્ષી રીતે કરવું જોઈએ બાકીના મુદ્દાઓ તમે વાંચી લેશો એવી મને ખાતરી છે વ્યક્તિ અભ્યાસની નોંધ પાત્ર પસંદગી અસાધારણતા અહેવાલ સુપ્રતની તારીખ માર્ગદર્શન નામ અને માર્ગદર્શન અહિયાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે ડાબી બાજુ નોટ કર્યું છે અલગથી સબમિટ કરું વ્યક્તિ અભ્યાસ બરાબર આ વિશેષમાં ડિટેલ આપેલી છે જે અગાઉ છે આ થોડી અલગ છે કારણ કે આમાં જે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં જે મનોવૈજ્ઞાનિકો કે જે ફિલોસોફરો થઈ ગયા એની ડેફિનેશન મૂકવામાં આવી છે व्यवस्थित नोध व्यक्तिगत नो मौखिक रूढ़िओ चित्रात्मक नोध हस्तलिखित सामग्री प्रकाशित सामग्री मुलाकात प्रश्नावली प्रत्यक्ष अवलोकन शारीरिक तपास मनोवैज्ञानिक कसोटिव પ્રાપ્ય કારણો અને પરિબળોનું અર્થઘટન સમૃદ્ધિકરણ કેસ ઉદાહરણ અગાઉ પણ આવી ગયું વ્યક્તિ સંસ્થા સમાજ ધર્મ ઘટના વગેરેનું કરી શકાય આગળ જોઈએ સિક્સટી વધારાનું મટી हम आए वहीवटीपत्रको वहीवटीपत्रकों एक दिवस में नहीं टोटल साइठ दिवस है ये अगर तीजा अथवा चौथा पेज में आडो कोठो आपेलो है एम वहीवटी पत्रको एनु टाइम टेबल आपेलू है तम रीते भाग कर नाखसो तो व्यवस्थित आयोजन बदाज पत्रको तब जी सकस સાડામાં વાપરવામાં આવતા વિવિધ રજિસ્ટરોનો અભ્યાસ કરીને તેની યાદી તથા ટૂંકી વિગતો આપવી તથા આ સાથે પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવેલ નમૂનાના પત્રકો તથા રજિસ્ટરોમાં વિગતો ભરવાની તાલીમ મેળવવી ઇન્ટર્નશીપની સંકલ્પના આવી ગયું છે ફોર પ્લસ અવલોકન કાર્ય દસ વત્તા દસ વીસ વહીવટી કાર્ય તો કશું શું કરવાનું છે તો કે બાળકોનું હાજરીપત્રક आ, शिक्षक नी डायरी रोजनी सी जनरल रजिस्टर परिणाम पत्रको विगत पगड़ेटॉप रजिस्टर आवक रजिस्टर सिक्का रजिस्टर नॉटबुक शाला कैलेंडरचना करनी वगैरे मूल्यांकन कार्य तो कै एक, एकम कसौटी लेवाई मेथड़ एक मेथड बे एचओटी आधारित प्रश्नों हायर ओर्डर थींकिंग प्रकार प्रश्नों कसौटी रचना ने अजमेस કસોટી પરિણામ અર્થઘટન ઉપચારાત્મક કાર્યની વિગત અગાઉ લેવામાં આવેલ પરીક્ષાની ઉત્તરો વ્યુ અવલોકન અને સમીક્ષાત્મક નોંધ દસ્તાવેજ પરીક્ષણ અને સમીક્ષાત્મક નોંધ લાગુ પડતા વિષયોમાં તમારે જોવાનું રહેશે પેજ નંબર સેવન્ટી વન સહ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ સભાનું આયોજન એનું સંચાલન બુલેટિન બોર્ડમાં તમારે મૂકવાનું मुख्य मेथड विषय आधारित प्रोजेक्ट कार्य गुजराती प्रावीण्य कसोटी सुलेखन स्पर्धा चित्र स्पर्धा रमतगमत स्पर्धा गाणितिक रमत कोयला तार्किक प्रश्नों क्वीज गोठी सको जीवन चरित्र आधारित विडियो निदर्शन करी सको यूट्यूब मार्फत बताई शको, बता शको फेसबुक मार्फत बना बताई सको वॉट्सएप मार्फत बताई सको वाली की मुलाकात भाषा अर्थग्रहण प्रवृत्ति विशिष्ट दिवसों की उजवनी नंबर आठ प्रोक्सी तासमा करेल कार्य टीएलएम निर्माण दिवसों व्यक्ति अभ्यास चिंतनात्मक डायरी ग्रंथ समीक्षा शाला वहीवट संचालन करवाखन कार्य नार्थना सम्मेलन नड्यूल मुकुन વંદના પ્રાતના છ દિવસની અલગ અલગ ધૂન ભજન બાળગી સમાચાર દિનવિશેષ વ્યક્તિ પરિચય પ્રસંગ બાળવાર્તા ઘડિયા જ્ઞાન વર્તમાનપત્રનું વાંચન જાણવા જેવું જાદુવી પ્રયોગ ગમણિત ગમત જન્મજયંતિની ઉજવણી સામાન્ય જ્ઞાન પુસ્તક સમીક્ષા પછી રાષ્ટ્રજ્ઞાન અને અધ્યાપકશ્રી અથવા આચાર્યશ્રીનું ઉદબોધન આ એક ડેમો વર્જન મૂકવામાં આવ્યું છે વિશિષ્ટ દિવસની ઉજવણી ઓગસ્ટ માસથી શરૂ થાય છે આપણે વીસ પણ અહીંયા પહેલી ઓગસ્ટથી આપણે દિવસો મૂક્યા છે આપને પહેલું પેજ લાગુ નહીં પડે ઓગણીસ તારીખથી આપણને લાગુ પડશે વીસ તારીખે કદાચ રજા જાહેર થાય તો આપણે એકવીસ તારીખથી શરૂ કરવાનું છે તારીખથી ખાલી નામનો ઉલ્લેખ કરી દઉં તમને લાગે કે આ જાહેરાત કરવા જેવી તો તમે એ નામનો ઉલ્લેખ કરી અને જાહેરાત કરી શકો છો તો આ રીતે ત્રણે ત્રણ મહિનાના વિશિષ્ટ દિવસો ની યાદી મૂકવામાં આવી છે એકત્રીસ તારીખ સુધી સેવન્ટી એટલે મિત્રો પસંદીત શાળા અંગેની માહિતી તમે જે શાળા પસંદ કરી છે यही भौतिक सुविधाओं फर्निचर की सुविधाओं शैक्षणिक साधनों की सुविधाओं पुस्तकालय अंगे सुविधाओं लोक सहयोगी प्राप्त थे सुविधाओं अहियाँ नोट करने पसंदीद गाम अंगे की महिती कोई सीटी में हो तो यूप लखी सक अथवा एरिया लखवा तो अह गाम महत्ति अँ नोट करने गामीधा पंचायत घर आंगणवाड़ी आरोग्य केन्द्र पोस्टिंग शाला उच्चतर लाइब्रेरी वैकल्पिक शाला टेलिफोन सुविधा एनएसएस स्काउट गाइड के नही बढ़ीज विगत टीक करवाई त्यारे पसंदी शाला शैक्षणिक स्टाफ तब जो शाला छो ત્યાં શિક્ષકનું નામ દાખલ તારીખ શૈક્ષણિક લાયકાત અને ભણાવતા ધોરણ એટલી વસ્તુ તમારે લખવાની છે જેટલો પણ હોય તે શાળાના વિદ્યાર્થીઓની ધોરણ વાઇજ તમારે લખવાની છે ધોરણ એકની પણ લખવાની છે ધોરણ બેની એમ ધોરણ જેટલા પણ ધોરણ છે અહીંયા સાત ધોરણ છે તમારે એક બાકી રહી ગયું છે ધોરણ આઠ સુધી નોટ કરી લેજો પેજ નંબર પેજ નંબર એટી ટુ એટી હા એક કોલમ તમારે ઉમેરવાનું છે ધોરણ આઠ સુધી અને એવા શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ છે જે વિશિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓની વિગત પણ અહીંયા તમારે નોટ કરવાની છે ત્યારબાદ જોઈએ ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમ અંગેના પ્રતિભાવો नोट करने जनशीप मोनिटरिंग अहवा तब जे शाला जाओ त्या कोई अः अः मुलाकात आए तो ई मुलाकात लेना लखी ना હોદ્દો લખવાનું છે સંસ્થાનું નામ તારીખ પ્રતિભાવ અને સહી તમામ તાલીમાર્થીઓને આ લાગુ પડે છે ડાયટમાંથી આવે અથવા પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીમાંથી આવે જીસીઆરટી આવે આઈઆઈટી આવે બીઆરસી આવે સીઆરસી આવે આ તમામ અધિકારી પદાધિકારી હોય એ બધાનું તમારે તરત જ આમાં નોટ કરી લેવાનું છે એટી ફોર પ્રમાણપત્ર છેલ્લે प्रमाण पत्र लचार्य सही सिक्का इनशीप कार्यक्रम कम्प्लीट पूर्ण करेल छे। पेज नंबर डायेट द्वारा तमें जे गया छो, तमारू नाम, नंबर डिस्ट्रिक्ट इंटर्नशीप कई शाला गया नाम आपेलू है पेज नंबर एटी सेवन फिफ्टी वन अभी सप्ताह कोमर्स न स्टूडंट तालीमार्थी ने अः पंदर दवा है अलग याद आप मित्रों नोट करने दिवसे तमने क्या पंदर दिवस त्या जवादी आप टूंक में मैसेज मड़ी जैसे अँल लर्निंग आउटकम्स अध्ययन निष्पत्ति स्टाणर्ड सिक्स टू एट क्यू आर कोड तब मोबाइल में स्केन कर सो एट्ल अध्ययन निष्पत्ति पीडीएफ तरा मोबाइल में आई जैसे अथवा आ प्रिंट हो तो स्केन करव पड़े और पीडीएफ तरा मोबाइल में हो तो स्केन न कर सको कारण के मोबाइल में क्यू आर कोड है एट्ले तमने मोबाइल में जो पीडीएफ हो तो आना जाइ लिंक ओपन करवाती कर ते पीडीएफ ओल लर्निंग आउटकम पीडीएफ जी सकस अथवा शॉर्ट लिंक है बीटली पर करेली है लास्ट पेज जी सी आई टी वेबसाइट न फोटोग्राफ्स अने आईआईटी जैसे फोटोग्राफ्स अने अपना जिला शिक्षण तालीम भवन वेबसाइट અને એનો ઈમેલ એડ્રેસ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે 91 પેજ બરાબર તો ટોટલ પેજ પેજનું આ મોડ્યુલ તમારી સમક્ષ મૂકતા ખૂબ આનંદ અનુભવીએ છીએ કે તમે આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ બે મહિનામાં તમે કરી શકશો સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર થેન્ક યુ વેરી મચ